Îți dorești să ai un somn odihnitor și sănătos, Green World are soluția perfectă pentru tine. Prezentăm Anshei, produsul nostru inovator care îți va oferi o experiență de somn unică. Tehnologia noastră de ultimă generație, combină sunetele și imaginiile naturale pentru a ți oferi o experiență de somn de neuitat. Studiile arată că Anisei poate îmbunătăți calitatea somnului și poate ajuta la reducerea anxietății și stresului. Obține acum anșei de la Green World și pregătește-te pentru o noapte de somn perfectă. Green World, pentru un somn mai bun și o viață mai sănătoasă.